Check. we went to swear only one chance. We, we don't we don't, we don't, don't need your blow. No. i'll let you be, don't don't be great. You be ready to we check. want we swear cos don't οι μπάτσοι με έχουν σποτάει, μάτα σκάνε έχω εξαφανιστεί A.P.L.E. σαν μια πρωτιά δεν και πολύ Μα περνάμε για σκένταξε Όταν η τσέπη, μέσα σε μια νύχτα τρέχουμε πολύ Η ομάδα μου είναι γένω μόνο με το τίμια. Δεν ξέρεις είμαι G, γράζω λεφτά να παίρνω στον άκρυ